<متحدث> يقول الذكر يعني عند طرق الطعام وعند الاكل وهو جنب عند الطعام وعند الاكل وهو على جنابه يسمي الله ولو جنب بس لا يقرا القران حتى يبتسم اما يقول بسم الله او يقول لا اله الا الله وسبحان سبحان الله لا طيب ولو جنب النبي كان يذكر الله على كل احيان من جهنم جنابه نعم